U ovom videu vam pokazujemo kako možete osvojiti besplatnu majicu uz poručena tri artikla iz naše prodavnice. Recimo ovdje ste odebrali dva duksa i dodajete ih u korpu. U korpi se prikazuje da morate dotišći jedan artikal i osvijete besplatnu majicu. Vraćate se u prodavnicu i zatim u prodavnici recimo izaberete helanke. Pod helankama izaberete željeni model i zatim... Isti dodajete u korpu. Vrlo je bitno da u ovom koraku nikako ne kličete na Exos Checkout jer vam se besplatna majica neće primeniti u korpu. Kada ste se dodali u korpu, odnosno tri artikla, obavezno izaberite veličinu majice koju želite da dobijete na poklon. Kada to izaberete, kliknete na opciju Dodaj besplatnu majcu i prelazite na unos podataka. Tu ćete uneti svoju adresu i podatke i zatim poručbina stiže na kućnu adresu.